سورة البقرة أعرض بالله من الشيطان الرجيم. سورة البقرة ودنية بسم الله الرحيم الكتاب لا ريب فيه بل للمتقين الذين يؤمنون بِالْغَيْبِ الغيب ويطيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون موسوعة من قولي الاسلامية I <cin stereotype and> ان تاسوي يقول وما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 ألا إنهم هم الصفحاء ولكن لا يعلمون وإذا ألموا الذين آمنوا قالوا وآمنا وإذا خلوا إلى شعارهم معكم إنما نحن مستهزئان الله يستهزئ في